У будинку сімейного типу Ірини Поваляєвої дев'ять прийомних дітей та одна рідна донька. Наймолодші дівчинці – один рік та вісім місяців, старші доньці – 15. Ірина Поваляєва згадує, як створила будинок сімейного типу в травні 2021 року. Дітей взяла з притулку. Я з надіждою ходила року 8. Я ж у Надію ходила руки вісім і підстригала дітей. І ось цих троїх своїх побачила. І все. Коли про них почала розпитувати, то з'ясувалося, що їх загалом семеро, а діток не ділять, не розділяють, якщо раптом ви хочете їх удочерити чи взяти у прийомну родину. Прийшла у службу, там кажуть, що робити потрібно – пройти навчання, зібрати всі документи, весь пакет. Це теж зайняло багато часу, майже рік. У новому будинку 297 квадратних метрів, 6 житлових кімнат. За словами Ірини Поваляєвої, найулюбленіше місце дітей ігрова кімната. Саме головне Много міста. Найголовніше – багато місця. Дітям роздолля, Ніхто один одному не заважає. Ми жили у двокімнатній квартирі. У нас є двокімнатна квартира на Правому березі у Хрущовці. Там, звісно, нам було тісно. Для двох нас із донькою було нормально. А коли ми взяли чотирьох діток, нам було дуже тісно. Мені більше всім подобається гостини. Граємо, слідимо за Вірою і Надією. Вместе з ними граємо, допомагаємо. – А як мамі допомагаєш? Чим допомагаєш? – Ми вбираємо місце. За словами начальниці служби у справах дітей міськради Наталії Сиворакши, загальна вартість будинку – 4 мільйони 799 тисяч гривень. 80% коштів надійшло за рахунок державної субвенції, 20% виділила Запорізька міська рада. Десятеро дітей – це максимальна кількість, яка може перебувати на вихованні в будинку сімейного типу. Саме ця сімейна форма виховання дитячий будинок сімейного типу – це стаж роботи, це грошова винагорода, тобто їй сплачується грошове забезпечення, яке вона отримує як зарплатня, І це говорить про те, що вона не сидить на шиї у дітей і вона не використовує дитячі кошти. На сьогодні в нас дітки всі здорові, це 2,5 прожиткового мінімума щомісячно на кожну дитину». Сьогодні виконувач обов'язків запорізького міського голови Анатолій Куртів вручив родині ордер на будинок та сертифікат на 25 тисяч гривень, виділених міськрадою. За словами Ірини Поваляєвої, за ці гроші вони збираються купити дітям гаджети. Дар'я Пасічник, Вадим Темченко, новини на Суспільному, Запоріжжя.